dozen gaiari buruzkalbisteak dauzka gozkura, Bai dabie tradizionaletan, telebista eta aizkariak bestek beste, bai internetetik atzigarri dauzka beste mediotan, Twitter, YouTube, Facebook esaterako. Informazioz blai egonda edo norpentzatuuko luke primeraan informatta gaudela, baina benetan ala da Hoita batgarrri mendean bete-betan sartuta badagailion honen inguruan erabiltzen hasi den hitz berri bat, segura azki entzun duzulan naoso baiit. Faking News. Fake news edo berrifaltzuak ikasur eskoalbizteak dira, non normalean, benetasko batean oen diren, baina tostenguruzkan poko irudiak eta saldiak ateratzen dira. Zirako esenaia guzti zaldatzeko eta jendeak behi jakin bat iburuz duen pentsamoldea manipulatzeko, onura politikoari edo ekonomikoari begira. Hortaz, faltzu hauei aurregiteko jarraian bosta holku emango dizkizugu. Bat. Albiste bat irakurtzen duzunean, konprobatu informazioaren iturria eta bere gili. Albizte faltzu gehienek ez dute iturri fidagarririk eta nonin botasunaz aprobetsatzen dira. Bi. Bidaltzen dizkizuten irudiek balitezke egiazkoak ez izatea. Erraz editatu daitezkelako programa batzuen bitartez. Iru. Pentsamendu kritikoa erabildi. Zaten duten azienetzi baino lehen, gaiari buruz eureka busa sunartu eta ikartu, iturri dezoreginetako informazioa konparatuz. Lau, kontuan hartu erabilia izan zaitezkela, berri berrifaltzuak edatzeko jendea berdute, subarne, esparte hartu hauen edapenian. Bost, ez geratu albiste baten titularra eta irudi nagusiarekin. Normalean, zentzazionalistak baitira eta jendearen erreakzio askarra bildetzen dute, A guztia sanda, espero dugu alko hauekin berri faltzuei aurre egiten kapasitatea. Ez ahastu zuz kontrolatzen duzula xarsein estenduson taseres.